سرکار دا جشن دا مہینہ ہے سارے پیر بھائی سارے عالم اسلام جشن مبارک ہو بلند نال خیر مبارک کرو کہ سرکار دی آمد نا خاموش ہو کہ تو نہیں نا مبارک کسی دلے سب لوگوں کو مبارک ہو آمد کے مہینے کے دن کی مناسب نہ سرکار دی آمد کے حوالے کر دہلی سو شاہ کی آمد ہے تو منظر بھی بنے ہے جی لگ کر ہلا رپی विश्वास से आया कैसे बताए सदा रहमत लुटावन लई सदा रहमत को छुड़ावन लई गुलामी को छुड़ावन लई तुपी बेड़ी बणावन लई दे मुखने से नामे नामी जे आसरा चारा बख्शिश جہاں <تصفيق> قریبہ میں لگی ساڑھے پگڑے سوار نصیب آگئے تو قبلہ محشر میں وہی جنس خریدے کے محمد محشر میں وہی جنس خریدے کے محمد جس جنس کا کوئی بھی خریدار نہ ہوگا سردار محشر میں کوئی جنس خریدے تو پھر بیتسو آسیو गाने ते दुख सारे मुक जा रे के ते गाने ते दुख सारे मुक जा रे दुखदर दादा सोना दीवा गया गाने ते दुख सारे मुक जा रे दुखदर दादा सोना तपिया से शक्ति गाने ते दुख کملی ہو گیا اس کے فصلے کو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 da da da da le dane sa re sa re da da da da le dane sa re sa re da da da da le dane sa re da da da da le dane da ne da da da